Наша Україна повинна мати корені, а ці корені, звичайно, в мові. Це починається все з мови. Це ось недаремно ми написали ці слова. Мова – життя нашого основа. Це життя нашої України, життя нашої нації. І я хочу зачитати зараз вам слова Ліни Гостенко. Нації вмирають не від інфаркту, спочатку в них відбирають мову. Тому дуже б хотілося, щоб у нас ніхто ніколи не відібрав нашу мову українську, красиву, милозвучну. Ми її дуже любимо, і тоді буде стояти наша держава, буде вільна, незалежна. Так хочеться, ми всі про це мріємо. І я думаю, що так воно і буде. Повинні плекати, берегти, любити, працювати над цим і говорити українською мовою більше. Кажуть, ті люди вчиняють злочин, не ті, хто зна... не ті, хто не знають української мови, а ті, хто знають, але не говорять нею. Ще хочу слова красиві дочитати Ліни Костенко. Слова росли із ґрунту, мовжито, добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко бурбурова. В цьому році до цієї акції долучаються і інші країни, не тільки Україна. Долучаються Польща, Австрія і Китай. Тому я думаю, ми з вами сьогодні присутні на такому історичному, на такій історичній події. І особливо, коли в нас на Україні такі тяжкі, важкі часи. Я думаю, що це Є один із способів також нам з вами об'єднуватися, відстоювати незалежність нашої України, відстоювати свободу на нашій красивій, чудовій землі. Я вам дуже дякую всім, хто долучився до цієї акції. Бажаю вам всім успіхів. Україна вільна, незалежна країна. Про неї складено багато поезій і пісень. Українська мова й пісня линуть до самого серця. Бо ну ж пісня це душа народу. Пісню Новий день над Україною виконує учень п'ятого А класу Обарас Антон. Знову сонце ласкаве. Памінь свій посилає і степами долина, і потокам гірським. Це моя Україна, день новий зустрічає. Моя лагідна мати усміхається всім. Попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоні, недовго дівчата. До полудня те зав'яне. Брови полиняй, кохайтеся ж, любітися, як серденько знає. Защебече соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині. Виспіває буковиди чорнобрива з хату. А він її запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться, співа соловейкою, послухають, розійдуться, обоє раденькі, ніхто того не побажить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. І не в однім у тім селі, А скрізь на славній Україні у ярма запрягли Пани лукаві. Гинуть, гинуть У ярмах лицарські сини, А при поганій пани Жидам, братам своїм хорошим Остатні продають штани. Погано, дуже, страх погано У цій пустині пропадать. А ще поганше на Україні Дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, То, то скрізь деться любо, тихо, І на Україні добро. Між горами старить Дніпро, Не наче молоді дитина, Красують, любують на всю Україну. А понад ними зеленіють широкі села. А у селах-веселах у і люди веселі. Воно б може так і сталося. Якби не осталось, сліду панського на Україні. Словом надається вчительці української мови та літератури Толочко Ользі Андрійовні. Мене вгортають приємні почуття хвилювання. Адже сьогодні, у цей святковий день, зібралися небайдужі шанувальники, рідного слова, рідної мови. Адже слово у житті людини має велике значення. Словом можна підняти настрій, словом можна надихнути на нові творчі звершення, словом можна і поранити душу. Грецький філософ Сократ сказав, «Заговори, щоб я тебе побачив, Отож, через слово ми бачимо і людину. Мова у житті кожного народу – це дорогоцінний скарб. І ми повинні берегти, плекати нашу рідну мову. Мова, як і народ, не зникне ніколи. З цього приводу відомий український поет Василь Симоненко сказав, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощазнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників за брод. Отож, мову нам дорогоцінний скарб, який передали нам наші предки, ми повинні берегти. Плекати. Ми починаємо диктант. Добрий день. Бабуся, прошу вас спочатку послухайте увесь текст диктанту. Диктант має назву таку: Радіодиктанту національної єдності. Національної єдності 15 Років щороку, 9 листопада, уважно прислухаючись до голосу українського радіо, пишуть диктант люди різного соціального статусу і віку. Послухайте наступне речення. А потім, окрім самих робіт, насилають іще ще листи. Записуємо. А потім... Окрім самих робіт, окрім самих робіт, надсилають іще й листи. Мені хотілося написати диктант, але цього дня мусив пасти череду. Розповідає тринадцятилітній Андрій Власенко з Черкащини. І додає Що ж, я причепив приймач за гілку і писав на пасовище, а потім, повернувшись додому, переніс написане з чернетки на чистовик. І хоч раніше текст писали пером, останнє півстоліття кульковою ручкою, а згодом, кажуть, можна буде набирати його на комп'ютері, Диктант усе одно єднатиме нас. Бажаю усім успіхів. Дякую. Диктант завершено.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 Я написала, що что Ну вот, шановні батьки, дорогие учні наши, поважные гости, вчителі. Вот и написаны нам где в Украинской Едности. Ну что, детки, четвертий класс, я хочу вас запитати, справились с написанием? Не дуже вы так хотели, так мрияли его писать, и трошечки десут у вас не у вийшло так, и все, вам понравилось писать? Это? Нет. Поняли? Да, да, да. А кто же плачет? А ну расскажем, почему плачет? Да, да, да. Не встигли. Да. Не встигли. Да. Ну ничего, да. вы же готовите все же до дорослого життя. Я думаю, будете встигать. Да. Так. Шановні наши вчители, справились задания? Как вы гадаєте? Вважаете себя грамотными? Конечно. Агнатная и украинскую смолу. Дети як как вы, справились? Да. А наши шановні батьки, кто-то на украинском радіо послали свою работу. може, Я... Можем, кто-то, и <связывается> На мою думку, повинен кожен повинен писати свій диктант, адже вони єднаються. І є такі слова, чудові У чужу мову. Ми можемо вивчати місяць, рік, два роки, а свою мову ми вивчаємо все своє життя. Пойдемає наш патріотичний дух як воїнів і все, все що зв'язано з творчістю, з письменністю. Ну, я лісна. Дуже-дуже радий в цьому сприяти і в цьому участи. Я продовжую, хочу їм показати, як треба робити, як відкладалися важко для дітей. Це не дитячий диктант. Я хочу сказати, на сьогодні як ніколи потрібно, щоб була консолідація. Щоб це слово нас об'єднало і підняло на велич. І це, щоб зрозуміло, в першу чергу, усі перші особи країн світу. Тоді буде мир, тоді буде злагода, тоді буде порозуміння, тоді буде консолідація. І тоді на такий захід, як диктант, будуть приходити не такі кількості, а будуть чекати черги на вулиці біля школи.